Työikäiset ovat melkein puolet Suomen väestöstä. ja hyvin aktiivinen ja hyvinvoiva ylipäätään, mutta tässä ikäryhmässä myös ää, tulee mukana erilaiset tekijät: Yksinhuoltajuus, yksinäisyys, työttömyys, laitoksen eläminen ja niin poispäin. Kaikki nämä voivat aiheuttaa myös ä, riski- tapa, Mitä me tiedämme työikäisten terveydestä ja hyvinvoinnista? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa säännöllisesti väestökyselytutkimuksella tämän ikäryhmän vointia kaikkien 20 vuoden iän ja ylöspäin itse asiassa pelkästään työikäisten myös sen vanhemman ikäryhmän. Ja sen perusteella me näemme, että meidän tavoitteet ovat ihan samat kuin hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisessä. Terve terve terve terveelliset elämäntavat, riitävä yöuni tupakoinen ja päihtinten käytön vältäminen ja sitten kognitiivinen ja sosiaalinen aktiivisuus. Kysymys on, että kuinka hyvin nämä toteutuvat? ja Valitettavasti suunta ei ole hirveän hyvää erityisesti työikäisten ryhmässä. Paino on nousemassa, nukumisongelmista on hyvin laajastikin tiedostettu ja puhuttu uutisissa, ja liikumisvaikeukset näiden edellisten tekijöiden, taikia muun muassa, ovat yleistymässä. Ja te näette tässä, että 55 vuoden kohtalla monilla on jo vaikeuksia kyykistyä. No miten tämä näkyy sitten meidän työssä tapaturmien ehkäisyssä ja seurannassa? Tuo ikäisten kaatumiset kuolemat lähtee nousun 45 kohdalla. Eh, kohtalla. Kuten sanomme aikaisemmin, ei ole hirveä niiden määrä verrattuna esimerkiksi ikäntuneiden kuolemaan, kuolemaan mutta silti se ilmiö näkyy tässä. Samoin eh, mukana on muita tekijöitä, kuten alkoholi ja muut päihteet, ja taas se kohtuu vanhempien eh, työikäisten ryhmissä, 45-64-vuotiaisten tilastoissa. Ja sitten loukaantumiset, koska tietenkin työikäisellä kaatuminen ei ole niin äh, samalla tavalla vakava tapahtuma, ei ainakin aina, mutta silti suuri määrä johtaa sairaalahoitoon. Ja te näette, että joka vuonna meitä on sairaalassa melkein Lofisan kokoisen kaupungin työikäisten määrä, melkein 14 000 ihmistä työikäistä ovat potilaana. Ja avohoidossa on huomattavasti suurempi määrä. Kustannukset aika hurjat, 56 miljoonaa euroa joka vuosi. Ja mitään, minkälaisia vammoista on kyse? Rajat ja pää ovat kovillaan. Mekanismit, tavallinen kävely tai sitten jää ja lumikelit vaikuttavat. Tänään oli ensimmäinen pääkaupunginseutun vaarallinen paikka. Toivottavasti te käyttöön. Sitten tietenkin meillä on aika monta, josta puutuu riittävä tieto ja huomattavasti vähemmän putoamiset ja kaatoamiset portailla. Siellä turvallisuus tuo ehkä on näkynyt, koska aikaisemmin oli enemmän portaihin liittyviä. Nyt meidän Jäni. Te kuulitte aikaisemmin, että tämä polvivamma ei ole mitään pikkujuttu. Tutkimukset ovat osoittaneet, että se voi aiheuttaa aikamoisen kierren pikuhiljaa. No me olemme hyppänneet 40 vuotta plus eteenpäin. Ja valitettavasti jäänillä ei mene kovin hyvin. Se polvi on vaivannut aika pitkään ja kipujen takia ja liikumisvaikeusten takia ja myös sen muiden elämäntilanteiden, niin kuin monille käy, siis on jäänut jäänyt pois, autoilu on tullut sen sijalle, ja Työ on sellainen istuva, koko päivä stressaava työ. ja Sekin usein johtaa sitten muihin oireiluun, kuten tasatapauksessa, päihteiden käyttöön. No, onni onneton on se, että kun Jani lähtee hänen firman pikujoulun juhlastahan hän kaatui. Hän on ottanut vähän liikaa. Oli myös semmoinen vastaavainen päivä kuin tänään. Ja hänen pomonsa vie hänet päivystykseen, joka satumalta on lähten kaupunkin päivystys jos on se hyvä tapa, että kun tulee potilla sisään, heillä on käytössä mini-interventio. Ja ne kartoita myös, onko tässä taustalla päihteiden käyttö. Ja miksi sanon, että tämä on onni koska valitettavasti näin en käy aina. Eh, on tullut viime vuonna tai tämän vuoden alussa itse asiassa julkaistu ehm, THL-tutkimus, jossa on nähty, että ihmiset, jotka kuolee alkoholisyystä, ovat olleet yhteydessä terveyspalveluihin jo 5-10 vuotta ennen siitä, mutta silti eivät ole saaneet sen alkoholisairauden diagnoosi eikä todennäköisemmin apua. He ovat myös saaneet reseptilääkkeitä, mutta silti se ydinongelma ei ollut kohtettu valitettavasti. Ja siinä on keinoja. hänen tapauksessa myös hänen tuo paikalla on riittävästi valistunut ja ota se asia puheeksi. Ja Maari tulee nyt kertomaan meille, miten päästimme niin, niin hyvälle tasolle. Moikka moi. Olen tuolta a klinikka ja tulin teille vähän kertomaan näistä meidän puheksioton verkkokursseista. Eli meidän puheeksioton verkkokurssit on monenlaisiin opetus- ja työyhteisöihin, urapalveluihin, meillä on monenlaisia asiakkaita ja nyt tähän Janin tapaukseen liittyen, niin Janin pomo on ollut erittäin hyvin valistunut. Hän on löytänyt meidän puheeksioton verkkokurssin, mikä on ota puheeksi päihteet työpaikalla, erityisesti esimiehille ja johdon ö, henkilöille tarkoitettu kurssi. Ja hän on tämmöisen kurssituksen käynyt ihan omalla ajallaan itsenäisesti ja, ja saanut nyt sitten sitä kautta semmoisia sopivia menetelmiä, joita voi nyt sitten käyttää tähän Janin tapaukseen. Ihan lyhyesti näistä taustoista, eli uh, meillä on tosiaan jo vuonna 2012 käynnistynyt ensimmäinen Ota puheeksi alkoholikurssi, ja, ja nyt sitten viime vuonna käynnistyi tämä toinen, mikä on nimenomaan uh, johdolle ja esimiehille suunnattu, mutta yleisestikin työnantajille laajemminkin. Ja meidän toimintaan rahoittaa STEA, ja, ja sitten tätä nimenomaista Ota puheeksi päihteet työpaikalla kurssia sitten alkoi ja RARHA-hankkeesta ehkä olettekin kuulleet, eli se on EU-tason varha varhaisen puuttumisen hyväksi käytännöksi koettu, ja löytyy tuolta meidänkin sitten työkalupakista. Sitten vähän tässä vielä taustaa, eli ä, tavoitteena tosiaan näillä kursseilla on osaamisen lisääminen alkoholiriskikäytön tunnistamisessa ja vähentämisessä, ja jos nyt jotenkin halutaan erotella näitä, niin ä, perusteet-kurssi on ehkä ensisijaisesti, meillä on siellä paljon terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia, löytyy opetuspuolen henkilöitä ihan lähihoitajista sitten sinne korkeakoulututkintoon, terveydenhoidon alan ammattilaisia paljon siellä puolella. Ja sitten sitten on myöskin äh, hyvinvointiin, ehkä vielä enemmän nyt kasvavissa määrin tulee tähän hyvinvointiin, äh, uravalmennukseen tämmöisen, ja myöskin kouluttajat haluaa niin kun, käydä tällaista kurssitusta. Ja sitten tämä Ota puheeksi päihteet työpaikalla kurssi, niin se on kohdistettu tosiaan kaikille alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaaville ammattilaisille. Nyt esimerkkinä tämä Janin äh, pomo tässä, niin, niin hän on tämän kyseisen kurssin nyt sitten käynyt. Ja molemmat kurssit ovat maksuttomia ja, ja niissä tosiaan on hyvin tiiviisti tieto, tietopakettina sitten, sitten tota kaikki tämä informaatio. Erityisesti on saatu kiitosta näistä esimerkkivideoista eli asiakasvideoita meillä on paljon niissä, niissä äh, kursseilla ja, ja ne on ihan semmoisesta minuutista pariin minuuttia, että ne on hyvin helposti katsottavissa ja käytävissä siellä. Um, ja sitten vähän yleistä vielä, kumpaankin koulutukseen kuuluu tosiaan lopputentti, todistus saa ja pyynnöstä myöskin raportointia, eli, eli kaikki se tekninen tuki ja muu tulee meidän puolelta sitten, ja yleensä opettajat nimenomaan pyytää näitä raportteja, mutta niitä myöskin annetaan ihan, ihan sitten pyynnöstä kaikille, ja anonyymisti kaikki tietenkin tapahtuu, eli mitään, mitään tota, sellaista tietoa sinne ei mene, mitä, mitä ei saa sitten olla näkyvissä. Ja organisaatioyhteistyöhön hyvin vahvasti perustuu nämä meidän koulutukset. On oppilaitoksia, täydennyskoulutuskeskuksia ja sosiaalihuollon ja terveystoimen yksiköitä ynnä muita. Hyödyt tästä nyt on tämä työelämälähtöisyys ja moodle on ehkä aika monelle tuttu eli molemmat nämä kurssit pyörii tuolla moodlessa. Ja tosiaan joustavasti työn ohessa itsenäisesti verkossa suoritettavia ja me ei haluta mitenkään tulla siihen, monilla yrityksillä, esimerkiksi on totta kai se oma työterveysohjelma, niin siihen väliin emme halua mitenkään puuttua, mutta nimenomaan painotan tätä ehkäisevää päihdetyötä tässä, eli halutaan olla se lisätiedonantaja ja, ja nimenomaan se, jos nyt ajatellaan Janin tapausta, niin, niin ennen kuin ne ongelmat sitten kasautuu liian pitkälle ja, ja, ja tota, on jo sitten on sitten jo liian myöhäistä, niin, niin tavallaan tämä Pomo voi nyt ottaa hyvillä mielin tässä asian puheeksi ja katsoa, että olisiko tässä nyt minkälaisia ratkaisuja voitais, he voitaisiin yhdessä käydä läpi ja, ja sitten katsoa Janille semmoinen sopiva tie, että miten, miten tota, hän, hän pysyy edelleenkin siellä työpaikalla, eikä mennä sitten niin pitkälle, että voi jopa menettää sen oman työnsä. Ja meilläkin tämä vastuullisuustyö, osaaminen ja johtaminen niin, niin kytkeytyy tosi... Paljon. Ehkä vielä voin sanoa nyt tuosta Ota puheeksi päihteet työpaikalla, että siellä myöskin on käsitelty huumeita eli toi kannabispuoli, mikä nyt on nuorten keskuudessa noussut ja on tutkittukin juttu, että, että alkoholi ehkä on vähän nuorten parissa niin kuin jäämässä syrjään, mutta sitten kannabis tulee niin meilläkin sillä kurssilla juuri käydään vähän sitäkin puolta läpi. Ja Halutaan olla osana näiden koulutusten läpikäymisellä, niin, niin tätä kuntien ja yritysten aktivoimista osallistumista, eli myöskin ollaan sitten siinä. Ja tämä on ihan meillä jo osoitettu, että nämä työkalut ovat olleet merkittävä panos henkilöstön hyvinvointiin niin ja ollaan saatu hyvää palautetta niistä. Ja nimenomaan ehkä tästä käytännön läheisyydestä, eli miten siihen kohtaamiseen. Tulisi, tulisi niin kuin, miten siinä tilanteessa tulisi toimia, mitä ne vuorovaikutuskeinot on, ihan motivoivasta haastattelusta lähtien sitten muihin tällaisiin muistilistoihin, että mitä työnantaja esimies voi, voi siinä omassa työssään niin hyödyntää. Hyvin matalalla kynnyksellä, että jos puhutaan parin tunnin koulutuksesta, senkin voi vielä pilkkoa pienempiin, pienempiin palasiin, niin, niin aika vähällä pääsee siinä, että miten kohdata se, Oman yrityksen organisaation, mikä se ikinä onkaan se yksikkö, niin se työntekijä, miten kohdata se niin kuin kunnioittavasti ja ottaa se asia sitten puheeksi. Tässä on meidän vielä A-klinikkasäätiön äh, sote-alueihin integroitu osaaminen, äh, puheeksi toimintamallin juurruttaminen, niin tämmöinen meidän yhtenäinen tekemä. Tähän voi sitten vielä palata, palata kun nämä tulee nämä diat sinne nettiin. Tässä vielä meidän yhteystietoja. perusteet verkkokurssi tosiaan on helppo muistaa, otapuheeksi.fi ja sitten otapuheeksi päihteet työpaikalla-verkkokurssi löytyy tuolta päihteettyöpaikalla.otapuheeksi.fi mutta molemmista pääsee noille molemmille kurssille, eli kun muistaa on otapuheeksi.fi niin sitä kautta pääsee sitten molempiin kurssituksiin. Ja mielelläni kerron näistä lisää ja jos on jollakin herää kysymyksiä vielä näihin käytännön asioihin liittyen, että miten tälle kurssitukselle pääsee, niin kerron niistä ihan mielelläni. Hyvä. Kiitos, Kiitos Marta, että Se oli tärkeä puheenvuoro. Ja te voitte palata tähän lyhyen muistilistaan, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voisi toimia. työikäisten kohtalla ulkona te löytätte myös tämä julkaisu, joka antaa vähän neuvokaita pidempään, ja seuratkaa meidän netisivuja, koska on tulossa myös työikäisten, kuten kuulit aikaisemmin, toimenpidesuunnitelma, jossa käsitellään sekä kaatumisia että myrkytyskuolemia ja niiden ehkäisu.